Καλησπέρα βαθήλισή Ευγιού Τι κάνετε πως είστε Σήμερα έχουμε Για πρώτη φορά διαφορετικό και πάλι Πως τα καταφέρνω δεν ξέρω Βιντεάκι Πρώτο unboxing Βιντεάκι στο κανάλι μου Έχω κάνει μαγειρικής Τι άλλο Κλασικά με παιχνίδια τα Προτάσει, προτάσεις Την προηγούμενη φορά Έκαναμε παιχνίδια για το κινητό Είχα κάνει για τον υπολογιστή, για web browser Τώρα πάμε και unboxing Να δω το κουτί, αυτό θα ανοίξουμε σε λιγακή Οπότε μείνετε συντονισμένοι, όλοι εδώ μην φύγει κανένα. Πάμε Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε να το το κουτί Είμαστε έτοιμοι να το ανοίξουμε, να δούμε τι έχει μέσα Είσαμε περίεργο μαζί με εσά, να δούμε τι περιλαμβάνει, να κάνουμε το πρώτο unboxing βιντεάκι. Παρεπιπτόντως την τηλεόραση, την παλιά της CRT, μου την έχουν ζητήσει πάρα πολύ. Μπορεί να την πωλήσω στο eBay να πάρω ένα χιλιάδιο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Λοιπόν, άνοιξε το κουτί Να το, το βλέπετε Λοιπόν Περιλαμβάνει Εδώ, οδηγίες κρίσης δεγκαλικών και πυροτεχνημάτων είναι όλα νόμιμα με την εταιρεία και διάφορες πληροφορίες μπορείτε να το διαβάσετε χωρίστε ένα προσπέκτους από το μαγαζί με διάφορα προϊόντα και τα λοιπά και τα πάμε Και πάμε να δούμε τι περιέχει μέσα. Ωραία. Λοιπόν. Έχουμε αυτά εδώ. Τα Tropic, αν το λέω καλά μπλε δυναμιτάκια έχουμε αυτό εδώ τι είναι <σκύνω> που το και το ανάπτυνουμε Έχουμε άλλο ένα τέτοιο, δύο ορίστε, Ωραία. έχουμε εξπλώσει βένα πάλι δυναμητάκια άλλο ένα κουτί. Δύο κουτιά explosive και ένα μπλε και έχουμε και δύο οδηγίε Είναι από αυτά που πάνε στον αέρα. Ένα αέρια πυροτεχνήματα. Δύο τέτοια. Ωραίστε. αυτά εδώ περίγεται το κουτί δεν έχει κάτι άλλο να ευχαριστήσω την εταιρεία Balloon Fire για την άψογη συνεννόηση που είχαμε με email και συνεργασία μπορώ να πω τους ευχαριστώ πάρα πολύ ήταν άψογη θα σα έχω κάτω στην περιγραφή το link το site της εταιρείας αν θέλετε να ψωνίσετε κι εσείς όπως είπα μου το στείλαν σε μία μέρα, σπάνια, να πω την αλήθεια, το έχω δει, σε, σε αγορά και τα λοιπά, να αίμω έχει έρθει δηλαδή σε μία μέρα, τόσο γρήγορα. Και να πω ότι δεν είναι στην Αθήνα, ότι βρίσκεται στην Πάτρα το μαγάζιμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Like, subscribe στο κανάλι και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην γίνομαι κουραστικός. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια!